22-річний Артур розповідає, півроку тому знайшов роботу фасувальника на складі за оголошенням, де роботодавець зазначав робочий день з 9 до 18 офіційне працевлаштування. Та насправді робота була неофіційна і не тільки фасувальника, а й вантажника з пів восьмої ранку до пів одинадцятої ночі з одним вихідним в тиждень відпустка за власний рахунок. Це не робота, це рабство і каторга. Робота без обіду, так за півгодини швиденько чаю випити з бутербродом і знов до роботи. Вантажити ящики, а вони досить важкі були. За його словами, за чотири місяці такої роботи надірвався. Заробив грижу, робили операцію. Лікарняного в мене не прийняли, грошей ніяких на операцію і лікування не дали. Хотів звернутися до суду, адвокат сказав, що неможливо буде підтвердити, що я там взагалі працюю. Перукарка Світлана свою історію про звільнення з останнього місця роботи розповідає телефоном, жінка тепер за кордоном. Вона працювала в перукарні в центрі міста неофіційно. Власник закладу, каже, не сплачував податків за своїх вісьмох майстрів, зборів до пенсійного фонду, не було й відрахувань на армію. «Працювала я в перукарні. Там в нас не було взагалі обідньої перерви. І в якийсь день я вже не витримала і пішла на обід. В цей час прийшов директор, побачив це все. Поки я прийшла, він каже, на якому основанні ти йшла. Я сказала, що я вже хочу їсти. Врешті-решті, якась має бути в людини перерва хоч півгодини. години. Мам говорить, все, ти звільнена, збирай речі». Ні Артур, ні Світлана не зверталися до управління Держпраці зі скаргами. Начальник відділу з питань експертизи умов праці Юрій Вдовін розповідає, від 24 лютого інспектори управління Держпраці не могли перевіряти підприємства і установи на додержання трудового законодавства, та мораторій зняли. Даємо приписи, які передбачають терміни усунення порушень. І тільки після того, як роботодавець не Дослуховується, застосовується фінансова санкція відповідно до 509 постанови Кабінету міністрів. Там досить вагома санкція – 65 тисяч гривень за одного неоформленого працівника. Інспектор каже, від початку повномасштабного нападу російських військ на Україну і дотепер навідалися до понад тисячі роботодавців та понад трьох тисяч найманих працівників. Провели інформаційно-роз'яснювальну роботу, а зараз триває кампанія з детинізації бізнесу «Виходь на світло». Основний меседж – це Донесення до категорії роботодавців і працівників найманих про соціальну значущість і необхідність працювати саме за умовах трудового договору офіційно оформлено. Значна частина працівників, які або тільки планують оформити трудові відносини, або роботодавці ще дивляться, думають. Крім зняття мораторію на перевірки, в законодавстві є інші зміни, які стосуються особливостей у воєнний час, каже начальник відділу організаційно-аналітичного забезпечення Віталій Роздорожний. Всі чули про резонансну норму щодо незбереження заробітної плати. Тепер за основним місцем роботи щодо мобілізованих працівників, саме цим нормативним актом внесені відповідні зміни, тобто посада і місце роботи за працівником, який мобілізований на час. Воєнного стану зберігається, в тому час середня заробітна плата за основним місцем роботи не зберігається. За його словами, тепер підставою для перевірки можуть бути крім заяви скаржника чи вказівки з урядових організацій, звернення про спілок та військових адміністрацій. Віталій роздорожний каже: всі внесені до закону зміни діятимуть до завершення воєнного стану. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.